Ти повинен знати, я з такого роду, Де шанують рідну землю і свободу. Не гавайте боли, не віддам нікому, Ми є Українці нація свободи. Я тобі розкажу про мої світанки, як ішов, як друже, голі ручне танки, як палало небо, зовсім не від сонця падали ламп. Ми і концеп. Вибігала з дому вся моя родина, а моя дружина, на руках і сином боси Сто на очах сиділа Забігала в осінь Before Я всього причину, я є українець, маю батьківщину, навіть міліметр не віддам нікому, і тому, мій друж, я не знаю, хто ми мене. Тільки вигляд стати, я Шануй звітну землю і свободу, ми габайки мори, не віддам нікому.